کام بڑے بڑے جتنے لڑاک لڑکے ہیں मैं سب کو نیک بناؤں گا جو بکھرے ہوئے ہم جو ہیں میں سب کو ایک بناؤں گا سب آپس میں مل جائیں گے جو رہتے ہیں اب لڑے لڑے میں چھوٹا سا ایک لڑکا बड़े پر کام کروں گا जो بڑے, بڑے یہ علم کی ہیں جو روشنیاں میں گھر گھر میں پھیلاؤں گا تعلیم کا پرچم لہرا کر میں سب سید بن جاؤں گا بیکار گزاروں عمر بلا کیوں میں اپنے گھر میں پڑے پڑے میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں پر کام کروں گا بڑے بڑے میں چار طرف لے جاؤں گا اقبال نے جو پیغام دیا میں ہی وہ پرندہ ہوں جس کو उसने शहबाज का नाम दिया अब मेरे परों से चमकेंगे सब हीरे मोती जड़े जड़े मैं छोटा सा एक लड़का हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े थैंक यू थैंक फॉर वाचिंग बाय बाय